نون دوت كوم جاهزين لكم مفاجات مره رهيبه خلال عروض الجمعه الصفراء، عروض على السريع، عروض ميجا، عروض حصريه، عروض ما تتفوت. يا جماعه ما سويت سكيب للاعلان؟ اه اوكي، نون دوت كوم تضمن لكم اقل الاسعار على كل شيء وكمان نوصل باب بيتكم مجانا. يلا، لا تضيعوا فرصه الحصول على افضل العروض والمفاجات الحين على نون دوت كوم. الكترونيات، عطور، ازياء، مستلزمات البيت واكثر. يلا اكتشفوا، عروض الجمعه الصفراء من نون دوت كوم. شيء رهيب.